قوم آتاهم الله من كل شيء ولكن كانوا يبخسون الناس أشياءهم ويغشون في الميزان ويعبدون من دون الله العلي جل وعلا شجرة سموها الأيكة فعرفوا بالتاريخ بأصحاب الأيكة ماذا فعلوا مع نبيهم العربي؟ نبي الله شعيب تابعونا السلام عليكم بعث الله رب العالمين نبيا مكرما عرف بخطيب الانبياء هو نبي الله شعيب وقبعثه الله تعالى في أهل مدين وقد ورد ذكر أصحاب الأيكة في القرآن الكريم ونزلت صورة المطففين في ذكرهم وقال الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فمن هم هؤلاء ولكن اولا عليك ان تتابع سلسله قصص الانبياء تجدون رابط الحلقات في صندوق الوصف بعث الله تعالى نبيه شعيب الى اهل مدين ومدين تقع في شمال الجزيره العربيه بين ارض فلسطين وارض مكه وكانوا يعبدون شجره سموها الايكه لأنها كانت ذات فروع كثيرة ومتشابكة وكان شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان يلقب بخطيب الأنبياء لأنه تميز بصفة الفصاحة والبلاغة واللين في القول وكان قوم شعيب يطففون في المكيال والميزان فإذا اشتروا أوفوا وإذا باعوا أنقصوا علاوة على ذلك فكانوا يروعون المار ويقطعون السبيل وهنا جاءت دعوة شعيب عليه السلام وكان يدعوهم بالحسنة واللين، وكان يقول لهم كلمات يا لروحتها وجمالها فكان يقول لهم يا قوم أوفوا المكيال والميزان إني أراكم بخير أي أراكم قوما طيبين وكان يدعوهم في التدبر في آلاء الله ونعمه فقد آتاهم الله تعالى الوفرة في المال والوفرة في العدد فكانوا أكثر وأعز نفرا وكانوا يملكون البساتين التي تضر عليهم من الخيرات الكثيرة وكانوا على كل هذا محتالين يغشون الناس ولم يكن شعيب عليه السلام ينهاهم فقط عن عبادة الأيكة الشجرة الصماء التي لا تنفع ولا تضر، ولكن نهاهم عن انتقاصهم وتطفيفهم في المكيال والميزان، وأمرهم بالقسط وألا يبخسوا الناس أشياءهم، وألا يعسوا في الأرض مفسدين. وكان يدعو إلى إصلاح الحياة الاجتماعية التي قد فسدت ببعدهم عن منهج الله وقال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيباَ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط واستمر نبي الله شعيب في دعوة قومه يوما بعد الآخر وآمنوا بهذا النبي الطيب المبارك عدد قليل وكان ذلك مفرحا لنبي الله شعيب لوجود من في قومه من تفكر بكلامه وذكر بألاء الله ونعمه ولم ييأس النبي شعيب عليه السلام ولكن كان بقية قوم شعيب يرضعون ويصدون من آمن بالنبي العربي شعيب الذي نهاهم عن ذلك الغش والخداع فقال الله تعالى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 ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعسوا في الأرض مفسدين. ولكن لم يكتفوا بذلك، بل تهموا نبي الله شعيب بأنه رجل مسحور وقالوا ما أنت إلا بشرا مثلنا، وإنا لنظنك من الكاذبين، لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، وانت الان تدعونا الى خساره تجارتنا وان نترك ما كان يعبد ابائنا انك لانت الحليم الرشيد ولكن لم يياس نبي الله شعيب فكان يجادلهم باللين واستمر قوم شعيب بتكذيبهم له ولما احس شعيب عليه السلام بأن قومه قد زادوا في العنَت والعناد بدأ بتهديدهم وتخويفهم من عذاب الله حتى يرضعوا إلى أمر الله وبدأ يخبرهم بأنه لن ينجو من هذا العذاب إلا الصالحون ولكن ما زادهم ذلك إلا ضلالا وطغيانا فقد توعدوا لشعيب والذين آمنوا معه أن يطردوهم من هذه القرية أو يكف شعيب عن هذه الدعوة ويعود من آمن معه إلى الضلالة والطغيان وقالوا يا شعيب إنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ولم يكتفوا بذلك بل قالوا لشعيب عليه السلام ائتنا بعذاب الله كما فعل أصلافهم من الأمم ولما استيأس نبي الله شعيب من هؤلاء القوم قال يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على الطريقة التي ترغبون ولما استيأس نبي الله شعيب منهم دعا عليهم واستجاب الله دعاء نبيه شعيب فابتلاهم الله تعالى بسبعة أيام من الحر الشديد لا يقيهم ظل وكانوا يتجرعون الماء بكثرة ولا يستسقون وكانت تلك الأيام حتى يتوبوا ويرجعوا ولكن ما فدهم ذلك إلا العند والتكذيب والتكبر وفي اليوم الثامن أرسل الله تعالى غمامة سوداء ولما رآها أهل مدين حسبوها أن فيها غيثهم فحملوا يهرعون تحتها حتى اكتمل عددهم وأنزل الله عليهم مطرا من حجارة من سجيل منضود وكان ذلك بأن عذاب الله لم ينتهي بعد فقد أرسل الله عليهم العذاب السالس وهو أن أرسل دويا وصيحة من السماء فجعلت من لم يخرج من داره مرجفين وقال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاسمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود وهكذا كانت نهايتهم فكل من اخذه العنت والعناد والتجبر على انبياء الله ورسله كان الخزي والعار من نصيبه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى نبيك شعيب إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله شكرا لكم على حسن الاستماعي والمشاهدة في أمان الله ورعايته